شعیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں سید شمشیر کا چینل فخر پاکستان کی طرف سے آج آپ کو شیطان ابلیس کی ہسٹری بتائیں گے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی اور جو ہم آپ کو ہسٹری آج بتائیں گے یہ انشاءاللہ کوئی کاپی نہیں ہوگی نیو ہوگی اور جو جو آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ شاء آپ اس کو پسند کریں گے تو چلیں دوستو شیطان شیطان ابلیس کون تھا یہ جنات کی قسم میں سے تھا اس کا نام ازادیل تھا اس کا اس کے باپ کا نام شاشیل تھا شاشیل اس کا چہرہ شیر کی منین تھا اس کی ماں کا نام جو تھا وہ تبلیس تھا اس کی شکل بھیڑیے کے نما تھی اور یہ بڑی دلیر تھی اور اس کے ماں باپ نے اور انہوں نے مل کے زمین پہ فتنہ برپا کر دیا تھا سرکشی اختیار کر لی تھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انہوں نے سرکشی اختیار کر لی ہے فتنہ برپا کر دیا ان کو قتل کر دیا جائے تو فرشتوں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے ان کے ساتھ جنگ کی اور انہوں نے جنگ کی اور ظاہر ہے کہ وہ ملائکہ تھے اور یہ جنات تھے ان کی طاقت کا اور ان کی طاقت کا بڑا فرق تھا یہ زیادہ دیر نہ ٹک پائیں یہاں تک کئی اس کی اس کا باپ شاشیل اور اس کی ماں تبلیس اور یہاں تک کئی لکھتے ہیں کہ اس کی اس وقت شادی ہوئی تھی اور اس عزازیل یعنی ابلیس کی عمر اس وقت دو سو بیاسی سال تھی اور اس کے ہاں ایک بچہ بھی تھا جس کا نام مورا زیادہ بتاتے ہیں تو اس کو گرفتار کر لیا گیا جو چھوٹے بچوں میں شمار تھے یعنی دو سو بیاسی سال یہ مزے کی بات ہے کہ اس کی عمر دو سو بیاسی سال ہے اور یہ بچوں میں پایا جاتا ہے بچوں میں تسلیم کیا جاتا ہے ان کو پکڑ کر لے گئے جب لے کے جایا گیا آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے اور ان کی تربیت کی گئی یہاں تک کہ تربیت جب ان کی ہوئی تو یہ جو ابلیس تھا ازاز اس نے عبادت کرنی شروع کر دی اور ایسی عبادت کی کہ اس کو مختلف ناموں سے جانے جانا جانے لگا جیسے کہ پہلے اسمان پہ اس کو عابد دوسرے اسمان پہ زاہد تیسرے پہ حارث یہ جہاں تک کہ ساتویں اسمان پہ بھی اس کا نام عزازیل تھا جنات میں بھی اس کا نام عزازیل تھا اور یہاں کتے کتے کہ اس نے اس روح زمین پہ ستر ہزار سال عبادت کی اور اللہ تعالیٰ کو اس کے عبادت بہت پسند آئی اور اس کی عبادت کی وجہ سے اس کو ملائکہ کا فرشتوں کا استاد ملم بنا دیا گیا اور جہاں تک کہ یہ ایک دن لوہے محفوظ کے پاس گیا جہاں پہ لوہے قرآن لکھے ہوئے ہیں وہاں جا کے اس نے جب دیکھا کہ آؤز باللہ ہی الشیطان الرجیم لکھا ہوا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ شیطان کون ہے تو اللہ نے بتایا کہ یہ ہمارے خاص بندوں میں سے ایک ہوگا جو عبادت بھی کرے گا اور اس کے بعد حسد کرے گا اسد کی وجہ سے میرے بنائے ہوئے کی وجہ سے یعنی میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کروں گا زمین پہ اس کا نام عابد ہوگا آدم علیہ السلام ہوگا اس کا حسد کرے گا حسد کی وجہ سے یہ جنت سے تکارہ جائے گا اور اس کا نام شیطان ہوگا تو کئی علماء لکھتے ہیں کہ اس نے دو ہزار سال اپنے آپ ہاں یعنی شیطان پہ لانت بھی کی اور یہاں تک کہ یہ پورے زمین اور آسمانوں پہ مشہور ہو گیا عبادت کرنے لگ گیا کتے کتے وہ وقت آیا اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو ملائکہ کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے لگا ہوں زمین پہ جس کا نام آدم علیہ السلام ہے ساروں نے لبائے کہا اور اس کے دل میں اسی وقت حسد جاگنے لگ گیا ویسے اس کی ماں اور یہ آسد تو شروع سے تھے یہ ابلیس مکار بہت تھا آسد شروع سے تھی تو اس نے اثر کرنا شروع کر دیا کہ میں فرشتوں کا سردار استاد ہوں میں نے فرشتوں کو تربیت تربیت دی تبلیغ کی ہے ساتوں سمانوں پہ میرا نام ہے اللہ تعالیٰ استطعادم علیہ السلام کو میرے مقابلے میں لا رہے ہیں اور جو آگا دل میں تو اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تکار دیا اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ میں میں ہی وہی شیطان ہوں جس کا لوح محفوظ پہ بھی لکھا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مولت مانگی یا باری تعالیٰ مجھے کیا مت تاکہ مولت دے کہ مجھے موت نہ اللہ تعالیٰ نے اسے مولت دی اور اس نے اس وقت قید کیا کہ اللہ تعالیٰ سے یا باری تعالیٰ کہ میں تیرے بندوں کو پھٹکاؤں گا صحیح رستے پہ صحیح سیمت پہ نہیں جانے دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو کہا تھا کہ جو میرے نیک اور سالہ بندے ہوں گے تو جو مرضی کر لے وہ انشاءاللہ کبھی تص مس نہیں ہوں گے وہ کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے تو جو جن کے دل کمزور ہوں گے جو خود اسد ہوں گے نا یہ اسد چیز ہی ایسی ہے کہ اسد کی وجہ سے شیطان بنا عزازیل سے شیطان بنا کہ اسد نہیں کرنا چاہیے اسد کرنے والا شیطان کے پیروکاروں میں شمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو جتنا مرضی کر لے جتنا مرضی پٹکا لے جو میرے نیک سالہ بندے ہوں گے وہ انشاءاللہ کبھی نہیں بھٹکیں گے اور یہ ہمارا بھی عقیدہ ان شاء جو دل میں خوف خدا رکھتے ہیں اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے سوچتے ہیں عصد سے بچتے ہیں وہ شیطان سے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے تو جیسا کہ اس کو تدکار دیا گیا یہ جنت سے نکال دیا گیا اس نے ایک اپنی فوج تیار کی جنہوں کی جنات کی ایک فوج تیار کی جنہوں کو اپنی طرف لگایا ان میں کی بھی کافی اقسام ہے جیسا کہ زیادہ تر بتاتے ہیں کہ ان میں سے ایک اقسام ایسی ان کا کا دو فٹ ہوگا پھر ایک ایک قسم ایسی جن کا کا تین فٹ ہوگا ایک قسم ہو جن کا سات فٹ بارہ فٹ تک آ گیا اس نے اس فوج کو مختلف طریقوں پہ لگایا یعنی جو نماز سے روکنے والے ہیں وہ اور ہیں جو وصف سے دلانے والے ہیں وہ اور ہیں جو بھڑکانے والے ہیں وہ اور ہیں اسی طرح شیطان آگ سے بنا ہوا ہے